وكان محرم عليهم الصيد في يوم السبت من كل أسبوع وبسبب فسادهم وظلمهم كان الرزق يختفي طوال أيام الأسبوع ولا يظهر السمك إلا في يوم السبت استيقظ يا ميمون استيقظ لقد أبحر مركب سمحون وسيصيد الحيتان قبلك لقد فرغ الطعام من بيتنا يجب أن تعود بصيد وفير ها بصيد وفير سوف تكون أكبر الأسماك من نصيبي وستعرفين قيمة زوجك ميمون شيخ الصيادين وكبيرهم في قرية أيلة أين ذهب السمك يا عمون؟ لا أدري كبير الصيادين ربما تحتاج إلى أن تبتعد أكثر في عرض البحر أكثر من هذا؟ إنني لا أرى الشاطئ هل أنتم متأكدون أن الشباك سليمة؟ فحصتها بنفسي قبل الإبحار كيف لا تظهر سمكة واحدة؟ هذه إرادة الله يا شمخون يا أخي على الصياد أن يبذل الجهد أما الصيد نفسه فهو رزق من الله نحن لا نفعل شيئا يوم السبت كما تأمرنا شريعتنا فلماذا يعاقبنا الله؟ هذا سؤال لا يليق الله يمتحن عباده بالخير والشر أيضا إنه امتحان الصبر ويجب أن تكون شاكرا في كل الأحوال لماذا يقترب منا قارب ميمون هكذا؟ العاصفة شديدة هل نعود إلى القرية؟ عد أنت لن أرجع إلا بصيد وفير قل إن شاء الله يا ميمون ما هذا؟ نار في يوم السبت؟ ها <تصفيق> ها وما المانع؟ هذا حرام تنهانا شريعة التوراة عن إشعال النار في يوم السبت ولكن البرد شديد تكاد أطرافنا تتجمد من البرودة هيا لنذهب إلى المعبد حيث دفء القلب بالصلاة والتضرع إلى الله ميمون يا ميمون هل ستمضي حياتك كلها نائما؟ اليوم السبت يوم التوقف عن العمل لماذا توقظينني؟ الرجال سيذهبون جميعا للصلاة طالبا للرزق أنا أتعبد هنا وأنا نائم معك حق نوم الظالم عبادة مم. انظر انظر يا شمخون انظر لا أصدق ما كل هذه الاسماك انها تكفي لاطعام قريه عاما باكمله هيا بنا هيا لنصيدها هل جننت اليوم هو السبت ايها الاحمق ممنوع علينا الصيد في يوم السبت نعم نعم تذكرت ولكنها ولكنها فرصه وماذا سنقول لرب موسى عندما نلقاه كنا ننتهز الفرصه اننا جوعى وفقراء فقراء ولن يغضب الله إذا نزلنا إلى الصيد في يوم التحريم. هل تظن ذلك؟ ما رأيك أنت؟ اتقوا الله ألا يكفيكم ما نحن فيه من ابتلاء؟ سنصيد في صباح الغد بإذن الله كما تأمرنا الشريعة أين ذهبت الأسماك؟ وأين ذهبت الأنواع الضخمة؟ لقد كنا نراها بأعيننا وهي تقفز في الماء لا أعلم كيف تختفي كل هذه الأسماك في لمح البصر هل نتوغل في داخل البحر اكثر يا سيدي لا فائده فلنعد هيا بنا لقد اجتمعنا اليوم لنبحث هذه الظاهره الخطيره ظاهره اختفاء السمك ان الشباك تعود من البحر وهي مبتله بالماء المالح ولا سمك هناك احسنت التعبير يا سيدي إن الشتاء في هذا العام شديد البرودة فمن أين نطعم أنفسنا وأبناءنا؟ الأسماك تتصرف كما لو كانت تغيظنا إنها تظهر في اليوم الذي تعرف أن الصيد محرم فيه ثم تختفي بقية أيام الأسبوع هذا صحيح يا رجال إن الأسماك تتحدانا اسمعوني يا أبناء قرية أيلة إن الله يمتحننا بما يحدث فلنصبر ولنجتهد في الخروج إلى البحر ولنستمر في محاولة الصيد من يدري عسى الله أن يرفع عنا البلاء ويوسع في أرزاقنا هذا استسلام يا سمحون إن الأسماك تمكر بنا وتتعامل معنا بأكبر قدر من المكر والخديعة ولن نتركها تعبث بنا بعد اليوم ما معنى هذا الكلام؟ سوف نرى لماذا جمعتنا يا شيخ الصيادين؟ حتى نحزم أمرنا ونحل مشكلة الطعام كيف؟ هل هذا بإمكاننا؟ نعم بإمكاننا فعل الكثير اسمعوني جيدا إن الأسماك تمكر بنا فلماذا لا نمكر بها نحن أيضا؟ <تصفيق> معذرة لا, لا أفهم قصدك سنلقي شباكنا في البحر يوم السبت فتمتلئ بالحيتان لكن الصيد محرم يوم السبت لا تقاطعني أيها الأحمق قلت سنلقي بالشباك فقط في يوم السبت لنحجز الأسماك وعندما يبزغ فجر يوم الأحد نغلق الشباك على الأسماك قبل أن تتسرب إلى البحر وبهذا نكون قد وفينا بتعاليم شريعتنا التي تحرم الصيد يوم السبت وفي الوقت نفسه نكون قد أنقذنا أنفسنا وأولادنا من الجوع مم. رأي عظيم أحسنت هيا يا شمخود أسرع أحكمت وضع الشباك يا كبير الصيادين أخفض صوتك ستوقظ أهل القرية بصياحك هكذا هيا بنا الآن تفرقوا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرِيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إذْ تَأْتِيهمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شرعا إِذْ تَأْتِيهمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شرعا وَيَوْمَ لَا يَسْبَتُونَ لَا تَأْتِيهمْ كَذَلِكَ نَبَلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون صباح الخير يا ميمون أتمنى لك صيدا طيبا ها وأنا كذلك أين شباك الصيد؟ هل ستصيد من غير شباك؟ أه نعم أه أقصد لا أه لقد نسيتها سأذهب لإحضارها سمحون سيشك فينا الآن وقد يكشف الحيلة لا نبحر نحن أيضا ثم نعود قبله ونخرج الشباك من الحجرات الصغيرة نعم هذا هو الرأي الصواب انظر انظر يا كبير الصيادين هذه كميه لم نصدها طوال حياتنا اخرج الشباك في صمت اسرعوا قبل عوده باقي الصيادين يا للحظ السعيد اه لا استطيع ان اخرج الشباك وحدي <تصفيق> <تصفيق> كل هذا كان سيضيع منا بسبب يوم السبت اسعارنا واحده لا نقبل المجادله تذكروا لا يوجد في القرية كلها أسماك إلا لدينا من أين أتيت بالسمك؟ لقد كنت أنا أيضا في البحر ولم أصد شيئا هذا اعتراف منك بمهارتي وقلة درايتك بل هي الحيلة لقد قمت بالصيد في يوم السبت السمك طازج يشهد على ادعائك ألقيت الشباك بالأمس في يوم التحريم ورفعتها اليوم نعم فعلت ذلك ما شأنك أنت؟ اسمع يا ميمون لقد تحملنا طمعك وفسادك ولكننا لا نتحمل أن تغضب الله وتتحايل على شريعتنا ونسكت سوف يحل الغضب علينا جميعا إذا لم يعجبكم الحال فاخرجوا من القرية ودعوها لنا إنها قريتنا مثل ما هي قريتكم لن نخرج منها اسمعوا يا رجال لنبني جدارا يعزل بين الفريقين أوافقك على هذا الاقتراح حتى لا يزعجنا كل حقود وفاشل وأنا أوافق حتى لا تقع عيناي على فعل يغضب الله خذوا خذوا واشكروا الرب الذي وفر لنا هذا الطعام غدا تتحسن الأحوال إن شاء الله تعالى أما يوم السبت هذا فيجب علينا أن نتفرغ فيه للتعبد والدعاء كانت فكرة إشعال النار في يوم الجمعة فكرة رائعة نعم فنحن نستدفئ في يوم السبت دون أن نحمل الذنب في إشعال النار هل ألقيتم الشباك في البحر؟ نعم بالتأكيد وغدا سيكون الصيد وفيرا ونملأ أيدينا بالنقود وبالذهب إلى أين تذهب يا زوجي؟ في هذا الجو العاصف أريد أن أزور جيراننا خلف الجدار لماذا؟ من واجبنا أن ننصحهم ونعظهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا معذرة إلى الله ماذا تعني؟ أريد أن أعظ أهل قريتي ليعذرنا الله تعالى ويعلم أننا قد أدينا واجبنا وأمرناهم بما فرض علينا رأيي أن تدعهم لعذابهم فإنهم لا يستحقون النصيحة <تصفيق> قرد أيها الناس أيها الناس إني أرى قردا متوحشا من أين أتى وكيف دخل قريتنا إنه يضحك لماذا تضحك أيها القرد صوتك أيها القرد يذكرني بصديق قديم اسمه شمخون <تصفيق> إنه أنا شمخون شمخون أنا ولكنني لست قردا تأدب أيها القرد ماذا؟ بل أنت القرد انتظر انتظر بدأت أفهم لقد تحولنا جميعا جميعا إلى قرود يا له من ذكاء بالنسبة لقرد نعرف هذا ولكن ماذا سنفعل؟ كيف سنظهر أمام الناس بهيئة قرود؟ لنستمر في الحياة على أي صورة <تصفيق> لا أحد يريد شراء السمك أين ذهب جيراننا أهل القرية؟ ومن هؤلاء القرود؟ لم يتحول سمحون إلى قرد. أدفع ذهبي كله، وأعود إنسانا يوما واحدا. هل هل نبلغه أننا أننا أهل قريته وأصحابه؟ ربما يساعدنا. يا سيد سمحون، يا كبير الصيادين. إنه صوت آدمي. كيف هذا؟ نحن جيرانك وأهل قريتك استيقظنا اليوم على هذه الحال لا حول ولا قوة إلا بالله هل, هل تستطيع أن تساعدنا لنعود بشرا؟ كيف؟ إنه أمر الله ولا راد لقضائه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 فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين حمدا لله تعالى عادت الحيتان إلى البحر يا زوجتي اقتسمي ما رزقنا الله به مع إخواننا الصيادين واقتطعي جانبا لنتصدق به على جيراننا المساكين خلف الجدار لا تذكرني بهم إنهم لا يكفون عن التشاجر والصراخ طوال النهار ولا يكفون عن البكاء والنحيب والتحصر طوال الليل هذا جزاء من يغضب الله لو علم المذنب بهول العقاب لما أقدم أبدا على زم آه يا ليتنا لم نستمع لكلام ميمون ن -ن -ن -ن -ن نحن جميعا جوعة وهو الوحيد الذي يحصل على الطعام طعام مهين الموت أفضل منه بكثير صار أصحاب السبت آية لمن يتحايل على شرع الله أو يظن أنه أعرف بشؤون حياته من خالقه ورازقه عندما يخالف العبد ربه يهبط من كرامة الإنسان إلى مرتبة الحيوان ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ كان السامري رجلاً بارعاً في التأثير على الناس حسناً بكت إيزيس طويلاً على زوجها الحبيب ثم جمعت أشلاءه أنا الذي سأحولك إلى أشلاء يا سامري سيد حليم؟ هذه عاشر مرة أضبطك وأنت تلهو وتضيع الوقت تفضل يا سيد حليم وشاركني الطعام يجب أن تنتهي من صناعة التماثيل الناقصة قبل عيد جلوس الفرعون أتفهم؟ سينتهي كل شيء في حينه يا سيدي ثق بمساعدك الأمين انهض الآن إلى العمل ولا تضيع وقتك في الثرثرة صدقني ساعة الحظ لا تعوض اجلس يا سيدي اجلس وجرب هذا الطعام اللذيذ والتماثيل من يصنعها؟ لا تخف اجلس اجلس تفضل للطعام يا لك من مثال بارع وحكاء بارع أيضا وأسمع دبيب النملة وبصري أحد من عين الصقر كل هذه المواهب ولا حظ لي. لا تبالغ في تقدير نفسك المهم أننا انتهينا من العمل قبل عيد جلوس الفرعون هل تظن أن الفرعون سيهتم بملاحظة تمثال؟ ماذا تقصد يا سامري؟ إنه مشغول بموسى ذلك الرجل الذي يقول إنه نبي مرسل من ربه معك حق موسى هذا رجل خطير لو انتشرت دعوته سينتهي عملنا ونجوع ونتشرد ولكن موسى ينتسب إلينا إنه رجل من بني إسرائيل مثلي ومثلك أفهم من كلامك هذا أنك تؤمن به <تصفيق> أنا لا أؤمن إلا بالمصلحة إن موسى رجل فقير يعمل بيده ولا يعطي أتباعه مالا أو نفوذا يحيرني امر موسى كثيرا ساذهب لانام الان احسنت صنعا يا سامري انظر الى الاعلى هؤلاء هم السحره الذين عصوا الفرعون نعم اراهم بوضوح كانما الفرعون يتوعد كل من يفكر في الخروج عن عبادته ارى ان الفرعون ينتهي يكاد يعلن هزيمته امام موسى لا تغرك أجساد السحرة المعلقة، إنها مثل زئير الأسد بعد أن يقع في شراك الصيادين. لا أفهم منك شيئا. لا يهم أن تفهم، المهم أن نظهر بعض الولاء لموسى. صدقني يا ميخا، سيكون هو الرابح في صراعه مع الفرعون. لا زلت لا أفهم. ما رأيك يا سيد حليم؟ رأيي أن موسى على الصواب. وأنه نبي مرسل وما شاهدناه بأعيننا يؤكد ذلك لقد آمنت برب موسى وهارون وأنا مثلك سأعلن إيماني بموسى ولكن دون أن أجهر به فإذا ربح موسى ربحنا معه وإذا خسر تركناه يخسر وحده هيا أسرع ليس هناك وقت النبي موسى ينتظرنا ألم يكن من الأفضل أن نبقى هنا؟ هل ستعودين للثرثرة؟ الفرعون يلاحق كل بني إسرائيل يا أمي يقتل الأطفال ويستحي النساء لا توجد أمامنا فرصة إلا نبي الله موسى قولي لها هيا يا سامري سنهلك أوشكت على الانتهاء يبقى فقط القدوم والمثقاب وبعض العجائن والأصباغ هل تتصور أنك ذاهب إلى عمل تمثال؟ نحن في طريقنا للهرب أسرع إذا هلكنا لن يضرنا ثقل الأدوات سيغير موسى رأيه عندما يصير ملكا وله عرش وصولجان سيحتاج لمن يصنع له تماثيل ويروي عنه الأساطير إذا أردت نصيحتي أخفي تلك الأدوات عن نبي الله موسى وأخيه هارون حسنا هيا هيا بنا لنلحقهم إلى أين سنذهب الآن؟ البحر أمامنا وجيش فرعون من خلفنا أصمتي يا موتى حتى نسمع أوامر نبي الله موسى وفي تلك اللحظة أشار نبي الله موسى عليه السلام بعصاه إلى البحر فانشق نصفين وكان كل نصف كالجبل العظيم وأمر قومه أن يعبروا البحر أوامر النبي واضحة اعبروا الماء من المكان الذي شقته العصا. أسرع أصوات خيول الجنود تقترب النبي الكريم يأمركم أن تمروا بهدوء وأن تراعوا الضعفاء والعجائز والأطفال أسرع يا سامري إلى الماء إنني, إنني أحاول الإسراع ولكن الحمل فوق ظهري كبير القه وانجو بحياتك لا يمكن ماذا تقول يا رجل ليس هذا وقت المجادلة سأنجو بنفسي اخر ما كنت اتخيله ان اسير وسط الماء لولا انني اعيش هنا بنفسي ما كنت لاصدقه لقد احسنا باتباع النبي موسى اين السامري يا ميخا سيلحق بنا هل تركته وحده لقد سبقته الى نزول الماء فقط افسحوا الطريق للضعفاء ليساعدني احد على حمل سرتي انا اعينك يا سامري وانا ايضا الحمد لله انك نجوت من القوم الظالمين هل رايت هل رايت الشعاع المضيء عن اي شيء تتحدث الم الم تبصر معي الحصان القوي حصان في الماء اتقصد فرس النهر يا لك من احمق لن تفهم ابدا انت تتحدث بالالغاز يا سامري يبدو أنني رأيت شيئا لم يره أحد غيري ومن الحكمة ألا أتحدث عنها سأعود لأتأكد مما يدور في عقلي تعود إلى البر؟ هل جننت؟ اذهب أنت ولا تشغل بالك بي سأكون خلفك بعد لحظة إنني متأكد مما رأيت يا له من كائن مدهش لم أستطع النظر إليه من شدة النور أيكون ملكا من الملائكة الكرام؟ ولم لا كلما مر حصانه في مكان نبت منه الزرع ها هي قبضة مباركة سأحتفظ بها أنجد؟ النجدة، النجدة. النجدة. بعدها عاد السامري منضما لرفقته من قوم سيدنا موسى عليه السلام ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فَاتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَّا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى أين كنت يا سامري أقلقتنا عليك أنا بخير لم يحدث شيء هل غرق الجنود من خلفنا نعم غرق الجميع فرعون وهامان وجنودهم الحمد لله رب موسى وهارون أن نجانا وجعلنا في طريق الحق أسرع يا رجال لنصل إلى صحراء سيناء توقفوا عن السير أمر نبي الله موسى بالراحة هنا اختيار رائع المكان هنا آمن انظروا هناك نار في أسفل جبل بالتأكيد أشعلها شخص ما؟ لنذهب ونستطلع الأمر أليس من الأدق أن نسأل نبي الله موسى أولا؟ نسأله في ماذا؟ سنعرف مصدر النار ونخبره بما رأينا السامري على حق لن يغضب نبي الله من أمر كهذا <تصفيق> انظروا إنهم يعبدون صنما نعم إلههم واضح أمام أعينهم ليت لنا آلهة مثله نعم آلهة نراها ونلمسها بأيدينا ونتأكد من وجودها سندعو النبي موسى أن يسمح لنا بعبادة هذا الإله أو يجعل لنا آلهة أخرى لن يوافق أبدا على هذا الكلام الفارغ أنسيتم ما قاله عن الله الواحد الأحد الذي أنجاكم من فرعون وجنوده وشق البحر من أجلكم ولكننا يا أبي نتشوق إلى عبادة صنم مثل تعودنا آه إنني متعب للغاية متعب وظمآن وأنا أيضا أشعر بالظمأ والجوع ولكني للأسف أنهيت ما كان معي من ماء وطعام ولما خشي نبي الله موسى على قومه من الفتنة ومن الهلاك دعا ربه فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاه الأرض فانفجرت منها اثنتا عشرة عينا وعرفت كل قبيلة طريقا إلى الماء الحمد لله حل لنا النبي الكريم مشكلة الماء هل كان من الضروري أن يتركنا سيدنا موسى في هذا الوقت ويصعد إلى الجبل أيتها الحمقاء إنه ذاهب لميقات ربه وهذا أهم بكثير من شؤوننا التافهة وماذا نفعل إذا احتجنا أن نسأله في شيء؟ لقد ترك أخاه هارون وهو وزيره ونبي مثله ويعرف كل تعاليم الدين سامري أين أنت؟ لم أرك منذ وقت طويل ماذا تريدين يا ريما أهذه طريقة تخاطبني بها؟ أردت أن أطمئن عليك خاصة أنك لم تكن في وداع نبي الله وهو يصعد إلى الجبل هل صعد إلى الجبل؟ لماذا؟ ألا تعرف؟ ذهب لميقات ربه معنى هذا أن موسى ليس بيننا الآن نعم لكن إذا احتجت شيئا يمكنك أن تستشير أخاه هارون لست في حاجة إلى استشارة أحد يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم, وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى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 من؟ السامري؟ ألا زلت مستيقظا؟ بل إنني نائم. نم أنت أيضاً. كيف تحدثني وأنت نائم؟ إلى أين تذهب؟ آه، سأستنشق بعض الهواء النقي. لا يا سامري، أنت تكذب علي. ليس التنزه هو مقصدك. وما هو مقصدي إذن؟ أنت قلق على نبي الله موسى لأنه تأخر في الجبل فوق الثلاثين ليلة. نعم، نعم، هو ذلك. هو ذلك قل لي يا ميخا اين الفأس بجانب الخيمه الآن جاء دور القبضة المباركة من أثر الملك الكريم سأصنع شيئاً ليس له مثيل في الدنيا بأسرها سامري أين كنت؟ أنا كنت أبحث عنكما إلى أين تذهبان؟ إلى اليم سنحاول أن نصيد شيئاً من الأسماك لنتغذى بها عظيم ولكن ألا تشعران بالقلق على نبي الله موسى؟ لقد تأخر بالفعل ولكنه مع ربه أشك في ذلك لو أنه قابل ربه لما غاب كل ذلك الوقت أخشى أن يتوه بين الجبال أو يحدث له مكروه لا تخشى عليه شيئاً إنه نبي الله ثم إنه قوي البنية عظيم الحكمة ولكن هذا لا يمنعنا من السؤال عنه ولو حتى عند أول الجبل السامري معه حق هذا واجبنا انظروا ما هذا؟ سمعت صوتا كأنما عجل يخور أه العجل هناك عند الجبل تأدبوا في حديثكم عن الإله واسجدوا له انصري يا مرسى إنه يشع نوراً ويخور أيضاً أخيراً أصبح لنا إله نسمعه ونراه ولكن الله الواحد الأحد لا يتجسد وقد ذهب إليه رسوله موسى كم هو جميل اخشعوا أمام ربكم وقفوا له ساجدين هل أنت رب موسى وهارون؟ أجبني أيها التمثال الذهبي لماذا لا ينطق؟ استغفر الله يا رجل وتأدب استمروا في السجود وادعوا في ضراعة وخشوع أنت تخدع الناس يا سامري ألم تسمع الصوت؟ من أين جاء هذا الصوت؟ لا أدري ومن اين جاء التمثال الذهبي لا ادري ايضا ولا زلت تعاند وتكابر لا اصدق ان هذا التمثال هو رب موسى وهارون كفر من قبلك فرعون وهامان وعاقبهما الرب بالغرق انت تثير الفتنه يا سامري اذا اتركنا ولا تفسد عبادتنا هيا انت مغضوب عليك انني احذركما لقد أبلغت نبي الله هارون بما حدث ماذا قلت له؟ قلت له إن القوم يعبدون عجلا من الذهب لا أدري من أين جاءوا به وماذا كان جوابه؟ قال إن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري لكن أغلب الناس لم يعبأوا بصرختي ولا سمعوا تحذيراته المتكررة وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري لماذا لا يخور الإله؟ ويمنحنا البركه الهواء لا يتحرك ماذا اقصد اقصد بعبارتي انكم لا تتغيرون تمتلئ قلوبكم بالذنوب والاحقاد مثل الهواء الساكن الذي لا تطهره رياح المحبه والتسامح كلامك جميل رغم انني لا افهم شيئا انهضوا انهضوا وحركوا الهواء بعبادتكم حتى يرضى عنكم الإله أبيس صدقت يا كبير الكهنة يا قوم توقفوا عن هذا العبث ماذا تقول يا رجل؟ لقد عاد نبي الله موسى من الجبل عاد؟ ماذا؟ متى؟ عاد منذ قليل وأخبره أخوه بما يجري من عبادة العجل فغضب أشد الغضب فرجع موسى إلى قومه رباناً أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا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 وأخذ برأس أخيه ولحيته يلومه ويعنفه على صمته وماذا قال له هارون؟ قال له النبي هارون يا أخي لا تجذب رأسي ولحيتي إني خشيت أن تظن أنني فرقت بين بني إسرائيل ولم أنفذ وصيتك يا قوم إن نبي الله موسى قادم إلى هنا عظيم عظيم دام نبي الله موسى قادما فلستم بحاجة إلى خدماتي إلى أين تذهب يا سامري؟ تذكرت موعدا مع صديق فوق هذا الجبل لا يوجد فوق الجبل إلا أمثالك من الذئاب والعقارب والثعابين انتظر حتى يحكم نبي الله في أمرك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 إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي وجرت محاكمة السامري وأخذ حقه في الدفاع عن نفسه عندما سأله النبي الكريم فما خطبك يا سامري سأحكي كل شيء لقد بصرت بما لم يبصروا به كان الملك الجليل جبريل بيننا فقبضت قبضة من أثر مكان سيره واستخدمتها في صناعة التمثال لماذا فعلت ذلك؟ هكذا سولت إلي نفسي انتظر هنا حتى يصدر نبي الله حكمه عليك لو أمر بقتلك ألف مرة لكان هذا أقل من جريمتك ألم تكن تعبد العجل مثلي؟ أنت الذي ضللتنا وكنا لك تبعا صمتاً إن النبي سينطق بالحكم قال موسى عليه السلام اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعداً لن تخلفه لا يحدثه أحد ولا يمسه مخلوق هذا أمر نبي الله اتركوه وحده حتى يموت بعد أن أصدر موسى عليه السلام حكمه على مدبر الفتنة حكم على أداة الفتنة بالنسف أمر أن يحطم العجل ويحرق وتلقى بقاياه في اليم. هذا يكفي، <متصفيق> هيا ضعوا هذه الأجزاع في النار. القارب معد لنقل الذهب المسحور إلى الماء. ميخا، باجرما، انظر إلي، إنني صديقكما السامري. كانك لم تسمع شيئا بالطبع لست مجنونا لاعرض نفسي للعقاب لماذا لا يجيبني احد انني انسان مثلكما واشعر بالبرد وبالجوع ولا يمكنني ان افعل كل شيء بمفردي ساهلك بهذه الطريقه امض سريعا دون ان تنظر الي بكل تاكيد لم اكن اعلم ان هذه العقوبه اشد من الموت تصورت في البداية أنني نجوت من العقاب وتركت إلى حال سبيلي لكنني أتعذب من الوحدة والفراغ وعما قليل سيصيبني الجنون من كان يظن أن هذا المكان البغيض الذي كان فيه العجل الذهبي سيصير حديقة مثمرة في رأيي يا أبي لا يوجد مكان بغيض وخير ما فعلناه أننا زرعنا تلك الأرض بالخير ليسامحنا الله على تقصيرنا وضلالنا وليجزي من كان السبب فيه صحيح ألا تلاحظون غيابه؟ نعم نلاحظ منذ أسابيع لم نره بيننا ولا يدور كالمجانين يتسول الطعام ترى هل مات أم ما زال حيا؟ هذا أمر لا يعنين لقد حكم الله عليه ولا راد لقضاء الله دعوكم من هذه السيره المقبضه لننسى امره تماما ونحتفل باسمار الزرع ونقتسمه بيننا لا تنسوا نصيب الفقراء والمساكين سياكلون قبل ان تمتد ايادينا الى ثمره واحده اشعر اشعر بالم شديد في راسي أوه... أوه... يبدو يبدو انني محموم ماذا أفعل؟ عندما أشفى سأغوص في البحر وأستخرج الذهب المصهور وأعيد وأعيد صناعة العجل لا أقوى على الحركة لا أقوى على الحركة ولا ولا الكلام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 وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إن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 وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ صباح الخير يا ميمون أتمنى لك صيدا طيبا ها وأنا كذلك أين شباك الصيد؟ هل ستصيد من غير شباك؟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 لم أستطع النظر إليه من شدة النور أيكون ملكاً من الملائكة الكرام؟ ولم لا؟ كلما مر حصانه في مكان نبت منه الزرع ها هي قبضة مباركة سأحتفظ بها النجدة النجدة النجدة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 السامري الا زلت مستيقظاً، بل انني نائم نم انت ايضا أ -أ -أ كيف تحدثني وانت نائم الى اين تذهب ساستنشق بعض الهواء النقي لا يا سامري انت تكذب علي ليس التنزه هو مقصدك وما هو مقصدي اذا انت قلق على نبي الله موسى لانه تاخر في الجبل فوق الثلاثين ليله آه، نعم نعم هو ذلك هو ذلك قل لي يا ميخا اين الفاس بجانب الخيمه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 وما اعجلك عن قومك يا موسى قال هم اولئك على اثري وعجلت